Katonazene. Marton Endre a Nemzeti Színház főrendezőjeként forgatott együtt játékfilmet Hildebrand István operatőrrel. Főszerepben Szirtes Ádám és Kállai Ferenc, Baramargit és Básti Lajos. A Katonazene az 1960-ban készült, és az akkori magyar filmgyártásnak az egyik leglátványosabb produkciója volt, ez tulajdonképpen egy nagyon erős történelmi lélektani dráma és számomra a drámán kívül az az igazi szépsége, hogy ebből meglátjuk azt, hogy a régi magyar filmgyártás, a klasszikus magyar filmgyártás az milyen igényességgel működött. Abban a korszakban körülbelül öt fajta színes film volt. Annak az öt színes filmnek egy laborja volt Közép-Európában, Budapesten, és Dobrányi Géza volt a főnöke. Van, amikor megszakítottuk, két-három napra is a felvételeket, komoly jelenetek közben is, azért, hogy kitaláljuk a fürdőszobámba a hozzávaló szülőket, amiket a zsebemben vittem magammal. Arról szól a film, hogy egy főhadnagy a tisztiszolgáját berántja egy olyan drámai helyzetbe, hogy gyakorlatilag helyette bevállaljon egy gyilkosságot, tehát lélektanilag nagyon erősen a hatalmában tartja, univerzális képet ad erről a 1870 körüli időszakról, tehát a monarchia világáról, ahogy a katona élet akkor működött. Ez a film, ez mint a korszaknak a hollywoodi filmjei, nagyon pazar színvilágot terveztek itt meg István és a munkatársai, tehát csodálatos kékek, pirosak. Egy film nem csak a rendezői, hanem a film készítés maga, az egy, az egy társasjáték. Tehát egy olyan aktivitás, ahol vagy húsz, vagy száz ember bizonyos feladatokkal végzi lehetőleg a legjobb eseményeket. <Szor> Albérletben laktunk, és ő engedélyezte, hogy a fürdőszobában, tehát a közös fürdőszobában, este, mit tudom én, nyolc óra után, vagy vasárnap, szombat-vasárnap, amikor ők majd kirándulni mennek, akkor mi ott csináljuk meg a magunk úgynevezett fotó- vagy filmlaborját. A vádlott álljon föl. A korabeli hollywoodi filmekre jellemző különleges színdramaturgiával készült, és magát a gyilkosságot követő körülményeket, a tárgyalást, amikor halára ítélik K.S. Amut, ezt fekete-fehérben mutatja, de technikailag is nagyon nehéz volt azt megvalósítani, hogy a jelenet közepén fekete fehérbe vált a film. Ez, amit most kijavítottunk, és olyanná tettünk, amilyen ez eredetileg volt, tehát ebben az, azokban az, ami egyébként fantasztikus színezetű, mert ebben benne van a dobrányának a lelke, is. ő már a mennyből nézi, vagy nézheti, de gondolom, hogy amiből most ezt csináltuk, ez őt is kérdígíteni. Ez egy élmény volt, ahogy a 92 éves mester odaült a koloriszt mellé, és végigfényelték a Focus fox a katonazenét, és hát ez egy régi találkozás is volt, mert tulajdonképpen azokat, akik ott dolgoznak, ő indította a 90-es évek elején a VideoVox stúdióban.